En av de store fordelene med Microsoft Dynamics CRM, er muligheten for å integrere med andre tjenester. Det er en utviklingsplattform, og ikke bare et CRM-system, som enkelt kan utvides og integreres med andre tjenester. For eksempel elektronisk signatur. Elektronisk signatur gjør at du kan signere fra hvor som helst, når som helst. For eksempel når du er på farten, eller du står og venter på toget. Kontakt oss i dag for en upliktende prat eller en demonstrasjon av Microsoft Dynamics CRM integrert med elektronisk signatur.